Hola, em dic Roser i sóc professora en l'Institut de Barcelona. Una vegada em van dir que un vídeo no està acabat fins que no té subtítols. I vaig pensar que tenien raó. En el primer que pensem quan parlem de subtítols és en els textos que ens ajuden a entendre vídeos que estan en una altra llengua, però us ha passat alguna vegada que us han recomanat un vídeo i no el podeu veure perquè sou a la biblioteca o perquè hi ha algú dormi a casa? La cosa és pitjor encara quan saps que en sortir de la biblioteca o quan es desperti qui sigui, tampoc li podràs fer una ullada. Avui us ensenyaré una manera d'afegir diferents llengües en un vídeo quan el pengeu a YouTube. Play. Play Per poder subtitular el nostre vídeo de YouTube, el primer que hem de fer és anar a l'apartat als meus vídeos i seleccionar Subtítols a la columna de l'esquerra. Ens surt una llista de tots els vídeos que hem penjat. Jo seleccionaré aquest del que aquí com que no té cap subtítol associat. En pujar el vídeo vam indicar que estava en català i aquesta és la llengua que ens surt a la fitxa. Ens dona l'opció d'afegir-hi subtítols en aquesta llengua o d'afegir un nou idioma. Triem afegir i se'ns obre aquest quadre. A l'esquerra hi trobem dues opcions. Penja un fitxer per si ja tenim els subtítols escrits i escriu manualment, que és la que triarem. I per comoditat, marquem l'opció posa en pausa mentre escrius. Aquí podrem anar seguint el vídeo per fer els subtítols. Podrem desar l'esborrant si volem continuar més endavant o publicar els subtítols quan havem acabat. I en aquesta zona podrem anar escrivint els textos i controlant en quin moment apareixen. De seguida veureu com funciona. El nostre vídeo comença en silenci. Per tant, hem de posar-hi un quadre de silenci de la mateixa llargada. Podem afegir tots els quadres que necessitem. A partir d'aquest moment, anirem seguint els mateixos passos fins a acabar la tasca. Escoltar el vídeo, escriure el subtítol i comprovar la sincronització. I passa si, sí, com ara mateix, el subtítol no està ben sincronitzat amb el vídeo. No passa res. Puc fer servir els controls de temps per canviar-ho. Em fixo en el moment del vídeo i canvio els paràmetres del subtítol. La Bíblia! És important la que l'avisem que el subtítol apareix durant prou temps a la pantalla per tal que pugui ser llegit La Bíblia situa a la torre de la, Biblia, la diversitat de les de llibres del Gènesi... Ja el tenim. A partir d'ara només hem d'anar repetint els passos, escoltar Heure eixit bruitzar es diu. A tota la terra es parlava cura. Ens pot passar que un subtítol quegui llarg per poder ser llegit, com en aquest cas. Aleshores el dividirem en textos més petits ben sincronitzats i llestos. Com que no he acabat, beo l'esborrany. Quan hi vulgui tornar, puc fer clic a Editar. I recordeu que queda molt malament trobar faltes d'ortografia en uns subtítols publicats a internet. Reviseu-ho tot amb cura. Ah, i recordeu...